σ' απροστάσες θέτας φέροντα, έν, έπερώνει, το έχμα, το θελιούκο οτεριον, δύο, ο τόρμο συνάπτεις, τρία, ο πέτασο. Τέσσερα. ο υψελός πέτασο. 5. ο πύλος, έξι, ο μασκικός πύλος, Χέπτα ἑ το αναβολάδιον, ἕ επομίς, ὅκτω, τολαίμο μάντελον, εννέα, ἕ γειρίς, το γειρίδιον, ἕ δακτύλεστρα, δέκα, ἕ πέρα, εντεκα το ρινό μάκτρον, δώδεκα, το καρτοφυλάκιον τριακαίδεκα το σκιάδειον ο Αλεξιβρόχον το Αλεξιβρόχιον τεσσαρακαίδεκα ο Μάρσιπος το Μαλλάντιον πεντακαίδεκα τα Διόπτρα εκαίδεκα τα Επιρινά Διόπτρα επτακαίδεκα τα Ελιακά Διόπτρα οκτοκαίδεκα he perone perichridon eneakaideka ho margarites ei to periderayon ei così en ho dactylios ei duo to kosmema ei tria to enootion to plastron to artema Εικοσιτέσσαρα. Το ορολόγιον. Εικοσιπέντε. Εσακοπεέρα. Εικοσιν χεξ. Ε περώνε. η ε πόρπε. Εικοσιν χεπτά. Ο πολυτελές λίθο. Ο πολλουτίμος λίθο. Το ψέλιον. Το περίχευρον το βραχιάλιον.